هلا بمجي الخير والفرحة دليل وقلوبنا من السعد تستبشرة مبروك وجعله بالفخر عمره طويل مزيد وريث أهل الكرم والمفخرة هلا الخير والفرحة